سلام المسيح معكم اخوتي واخواتي الاعزاء قناه الربوآتي ترحب بكم وتقدم لكم سلسله مواضيع عن الاجوبه الكتابيه التي يسالها الاخرون للعقائد الايمانيه لكنيسه الأدبنت السبتيين والعنوان لهذا اليوم هو جواب حول السؤال هل المسيح ولد بالخطية كما يتهمنا البعض؟ وأيضاً سؤال آخر هل كانت للمسيح عند التجسد كل الخيارات مفتوحة أمامه؟ إخوتي وأخواتي الأعزاء يتهم الكثير من المسيحيين كنيسة الأدفنتي السبتيين أن عقيدتهم على ضلال ويأخذون العديد من النقاط كحجة ليثبتوا ادعاءهم ونحن بدورنا قد تكلمنا وأجبنا على الكثير من الحجج التي يتكلمون عنها وقد تكلمنا بالشواهد الكتابية الواضحة التي لا تقبل التأويل واليوم سنتكلم عن التهمة هذه التي يقولون بها أن السبتيين يؤمنون أن المسيح ولد بالخطية، وأن له طبيعة خاطئة، وللإجابة على هذا الإدعاء، أقول لكل من يردد هذه التهمة أنه عليه أن يقرأ بنفسه ويتفحص ما يقوله أصحاب الشأن قبل أن يصدر الأحكام فإننا نؤكد من هذا المنبر أننا نؤمن قطعيا وكليا أن المسيح في كل أيام تجسده كان بلا خطية وهذا يشمل كل تفاصيل عملية التجسد من اللحظة التي حلّ بها في أحشاء القديسة المباركة مريم بقوة الروح القدس إلى أن أسلم الروح على الصليب ونعلن بكل وضوح أن المسيح لم يكن فيه خطية لا أصلية ولا مكتسبة لذا اخي واختي يجب التدقيق من المعلومه التي تصلك وحاول ان تاخذ المعلومه من مصدرها الصحيح ولكي تكون اجاباتنا موثقه ستكون اجاباتنا مدعومه بشواهد واضحه من كلمه الرب اولا وأيضاً من كتبنا التي تعتمد عليها الكنيسة نأخذ أولاً الشواهد من الكتاب المقدس بما أننا نؤمن بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله وأن فيه الكلمة الفصل في كل مبدأ من مبادئنا لذا وجب علينا أن نبين ما جاء بالكتاب المقدس حول هذا الموضوع لأنه هو أساس إيماننا الآية الأولى نقرأها في إنجيل لوقا والأصحاح الأول والعدد خمسة وثلاثين تقول الآية فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله أعزائي هذه الآية تتكلم بكل وضوح بأن الذي حل في أحشاء القديسة المباركة مريم كان قدوسا أي بلا خطية أي أنه لم يولد بالخطية كما يريد أن يتهمنا البعض وفي الرسالة إلى العبرانيين أصحاح سبعة وعدد ستة وعشرين نقرأ لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاط وصار أعلى من السماوات آيات واضحة لا يمكن أن نفسرها بتفسير آخر تقول بكل وضوح أن الرب يسوع هو قدوس وكلمة قدوس يعني بلا خطية وتكرر وتقول أيضا نفس المعنى تقول بلا شر ولا دنس وتؤكد أيضا في الفقرة التي بعدها وتقول قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات آيات واضحة ولا تقبل أي تأويل وهذا فعلا ما نؤمن به نحن لأننا نؤمن بكلمة الله كما هي. أيضا نقرأ في رسالة بطرس الأولى والأصحاح الثاني والعدد 22 يقول الرسول بطرس: "الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر" آية أيضا واضحة تتكلم عن طهارة الرب يسوع كليا من الخطية وهناك آيات كثيرة بهذا الخصوص تتكلم عن طهارة الرب يسوع فلا أحد يتهمنا جورا وبهتانا بأن يقول أن المسيح ولد بالخطية والنقطه التي هي في غايه الاهميه هي انه من الضروري لكل من يؤمن بالفداء على الصليب يجب ان يؤمن كليا بان المسيح الذي ارتفع على الصليب يجب ان يكون بلا خطيه لانه لو كان به اي خطيه مهما كانت صغيرة أو كبيرة لما استطاع أن يكون مخلصاً وفادياً للجنس البشري فكيف يكون الرب يسوع لنا فادياً ومخلصاً ونحن نؤمن أنه ولد بالخطية بالتأكيد نحن لا نؤمن بأن المسيح كان له أي خطية لا اصليه ولا مكتسبة لأنه قدوس بلا شر ولا دنس نأتي إلى النقطة الثانية وهي الشهادة من كتبنا المعتمدة وبالأخص من كتب السيدة ألين هواي. نستشهد بهذه الكتب لكي نبين بوضوح أن ما تقوله هذه الآيات هو فعلا ما نؤمن به بالدليل والبرهان ونقتبس من أهم الكتب التي نعتمد عليها والتي يقتبس منها المعارضون بعض الفقرات كحجة ليثبتوا اتهامهم وهو كتاب مشتهى الأجيال وطبعا هناك كتب أخرى تؤيد وتثبت هذا الشيء أيضا لكن سنكتفي بفقرات من كتاب مشتهى الأجيال في طفولته أي في طفولة الرب يسوع برهن على أن حياته ليس فيها أي أثر للخطية ونحن نعلم إخوتي وأخواتي أن كل أولاد آدم أو كل بني آدم كل البشر تظهر عليهم آثار الخطية في التمرد والعصيان بأمور بسيطة ولكن يسوع يختلف عن هذه الحالة كلياً فتأكيداً على نقاوته وهو في مرحلة الطفولة من كل أثر للخطية تقول السيدة ألنه هوايت هذه الفقرة لقد كانت حياة يسوع في حالة انسجام مع الله ففي طفولته كان يفكر ويتكلم كطفل ولكن لم يكن هناك أثر لأي خطية تشوه صورة الله فيه ومع ذلك فهو لم يكن معفي من التجارب لقد كان من الضروري له أن يكون حريصاً كل الحرص على الدوام أن يظل محتفظاً بطهارته إذ كان معرضا لكل المحاربات التي علينا نحن أن نخوض غمارها ليكون هو مثالنا الأعلى في والشباب والرجولة. مشتهى الأجيال فصل 7 صفحة 58 نقرأ فقرة أخرى أيضاً من كتاب مشتهى الأجيال تؤكد على طهارة المسيح من الخطية تقول الفقرة لم تكن في يسوع أي خالجة استجابت لتمويهات الشيطان كما يتبين من قوله لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء يوحنا 14 14-30 إنه لم يرضى بارتكاب الخطية ولم يخضع للتجربة ولا بمجرد الفكر مشتهى الأجيال فصل 12 وصفحة 105 أعزائي نأخذ فقرة أخرى للتأكيد تقول الفقرة لقد كان هو الطهارة مجسما أما هم أي الفريسيين والكتبة فكانوا نجسين لقد عاش بين الناس مثالاً للاستقامة التي لا غبار عليها وأن نور حياته التي كانت بلا عيب كشفت عما في قلوبهم من خبث. كتاب مشتهى الأجيال فصل 24 وصفحة 217 لاحظ هنا أخي وأختي التعابير التي تستخدمها السيدة ألنهوائك في وصف طهارة السيد المسيح تقول عنه أنه هو الطهارة مجسمة وتقول أيضا مثالا للاستقامة التي لا غبار عليها وتؤكد حياته التي كانت بلا عيب. وتبين أيضاً ولم يخضع للتجربة ولا بمجرد الفكر وهل هناك تعابير أكثر وضوحاً لتبين أن المسيح خالي من أي خطية؟ وما قلناه هنا هو قليل جداً من كم هائل من ال... من الفقرات التي تؤكد على نفس الحقيقة في كل كتبنا وليس في كتاب مشتهى الأجيال فقط نأتي إلى نقطة أخرى لنأخذ بعض الفقرات التي هي أيضا من كتاب مشتهى الأجيال التي يستندون عليها بهذا الأمر وهم يغيرون المقصد منها لتخدم أغراضهم الفقرة الأولى التي يحتجون عليها نأخذها أيضا من كتاب مشتهى الأجيال الفصل الرابع والصفحة 38 تقول الفقرة ولكن يسوع أخذ طبيعة إنسان بعدما أنهكت الخطية البشر مدة أربعة آلاف سنة وككل طفل من أبناء آدم قبل السيد المسيح على نفسه نتائج تفاعل ناموس الوراثة العظيم أما ماذا كانت تلك النتائج؟ فهذا يرى في تاريخ حياة أسلافه الأرضيين. لقد كان من آثار تلك الوراثة أنه قاسمنا أحزاننا وتجاربنا وقدم لنا حياة مثالية منزهة عن الخطأ. أجيال فصل 4 صفحة 38 أعزائي إنما تقصده في قولها السيدة الين هوايت في أن المسيح أخذ طبيعة إنسان بعدما أنهكت الخطية البشر مدة أربعة آلاف سنة هو ما وضحته في الفقرة التي أتت بعدها مباشرة التي تقول لقد كان من آثار تلك الوراثة أنه قاسمنا أحزاننا وتجاربنا وقدم لنا حياة مثالية منزهة عن الخطأ نعم بعد أن تكلمت هذا تقول أنه قدم لنا حياة مثالية منزهة عن الخطأ اعزائي واخوتي اذا المقصود منه هو طبيعتنا التي تاثرت بالنتائج التي حصلت بعد السقوط والتي نسميها بالضعفات البريئه واؤكد الضعفات البريئه فليس المقصود انه ورث خطيه اصليه او طبيعه خاطئه بل المقصود هو الاحزان والالام البشريه التي جاءت نتيجه سقوط الانسان في الخطيه وجعلته في حاله الضعف وليس كما كان ادم وهذا واضح من حياة يسوع ومن الكثير من الشواهد الكتابية التي سنتكلم عنها بعد قليل فهو كان يحزن ويكتئب ويجرب ويحتاج للنوم والراحة وغيرها من الأمور التي نحن جميعا نمر عليها وأوضح دليل على أن ما تقصده هو ليس الخطية بذاتها هو تأكيدها بنفس الفقرة بقولها أنه قدم لنا حياة مثالية منزهة عن الخطأ هل يوجد أكثر من هذا التعبير وضوحاً لكي يبين أن ما تقصده هو الضعفات البريئة وليس ضعفات الخطية نأخذ فقرة أخرى أيضاً من كتاب مشتهى الأجيال تقول هذه الفقرة لقد ظلت قوى الناس البدنية والذهنية والأدبية تتضاءل شيئاً فشيئاً مدى أربعة آلاف سنة فأخذ يسوع على نفسه ضعفات البشرية وأنحطاطها في هذه الفقرة توضح ماذا تعني بالتعابير المعترض عليها وذلك بقولها طبيعة إنسان بعدما أنهكت الخطية البشر وأخذ على نفسه طبيعتنا الساقطة في مشتهى الأجيال فصل 6 وصفحة 93 فإن المقصود إخوتي وأخواتي بهذا هو طبيعة الإنسان المتأثرة بنتائج الوراثة من ضعفات البشرية وانحطاطها والتي تسميها قوى الناس البدنية والذهنية والأدبية كما قرأنا في الفقرة التي أتينا بها من مشتهى الأجيال فصل سبعة ولم تقصد إطلاقا أن طبيعته كان بها خطية مهما كانت وما أتينا به من اقتباسات سابقة تتكلم بكل وضوح أنه بلا خطية فإذا عندما تقول أخذ على نفسه طبيعتنا الساقطة تقصد بها طبيعتنا المتأثرة بنتائج الوراثة التي هي النتائج البريئة الضعفات البريئة وإلا يكون كلامها متناقض بنفس الفطرة التي تكلمت بها نعم إنها كانت تقصد هذا ويجب أن لا نفسرها بغير هذا التفسير لأن كلامها واضح تقول أنه قدم لنا حياة مثالية منزهة عن الخطأ نعم حياة مثالية منزهة عن الخطأ فكيف يكون له طبيعة خاطئة وهو يقدم لنا حياة مثالية منزهة عن الخطأ والآن نأتي إلى نقطة أخرى والسؤال الآخر الذي دائما يسأله الآخرون هل المسيح وهو في حالة الطبيعة البشرية كانت كل الاحتمالات موجودة أمامه سواء كان احتمالية الوقوع بالخطية أو العيش بالبر والقداسة نجيب على هذا السؤال بعدة نقاط أولا علينا أن نعرف ما معنى أن المسيح مجرد أو ما معنى التجربة نقرأ في قاموس الكتاب المقدس وهو كتب من قبل لاهوتيين غير أدبنت استطلاقا وتحت كلمة جرب أو تجربة هذه الكلمات المعنى الغالب يقصد بالتجربة الإغراء على الخطية وارتكاب الإثم. وفي نفس الفقرة يقول قاموس الكتاب المقدس عن المسيح المجرب. قبل قليل تكلم عن كلمة تجربة بصورة عامة، لكن هنا يتكلم عن المسيح المجرب. تقول الفقرة في قاموس الكتاب المقدس أما تجارب المسيح من إبليس في بدء خدمته على الأرض فكانت إغراء له وتغريراً بالتقوى أو إعازاً له بحب الشهرة والطمع ولكن المسيح الذي هو آدم الثاني انتصر على قوات الجحيم انتهى الاقتباس أعزائي كلنا كمسيحيين نقول أن انتصار المسيح على التجربة كان انتصارا كاملا وحقيقيا وهذا ما يقوله الكتاب المقدس وهذا ما نعترف به جميعا ولكن لكي يكون الانتصار حقيقي يجب أن تكون التجربة أيضا حقيقية وليس مجرد تمثيل ولكي تكون التجربة حقيقية يجب أن تكون كل الخيارات متاحة أمامه ويجب أن يصارع المسيح التجربة بقوة الروح القدس التي توفرها له السماء كإنسان وليس بقوته كإله وإلا تكون التجربة مجرد تمثيلية لا قيمة لها لأن المسيح خاض التجربة بصورة حقيقية وبما أنها حقيقية فيجب أن تكون كل الخيارات مفتوحة أمامه ويجب أن يصارع التجربة وإغراءات إبليس أن يصارعها بقوة الروح القدس التي توفرها له السماء كما توفرها لأي إنسان آخر بالنعمة لأنه لو انتصر بقوته كإله لما اعتبر نصرا حقيقيا، لأنه ستكون النتيجة معلومة مسبقا، ويكون طرفان نزاع غير متكافئة، ولما استطاع أن يكون مثالا للبشرية في الغلبة على الخطية، ولكن لان تجربه المسيح كانت في اطار الطبيعه البشريه لذا توقع ابليس ان ينتصر عليه كانسان وليس كاله من هذا يتبين ان تجربه المسيح كانت حقيقيه وكل الخيارات كانت امامه ولهذا كان انتصاره حقيقيا وعظيماً بكل المقاييس وأصبح بجدارة أن يكون مثالاً لنا لأنه لو صارع إبليس بالقوة الإلهية لما كان ممكناً أن يكون مثالاً لنا لكن لأنه صارع إبليس بقوته كإنسان صار ابليس بطبيعته البشرية بمعونة الله استطاع أن يغلب وغلبته كانت غلبة عظيمة وقوية إخوتي وأخواتي الأعزاء ما يقوله الأدفنتس في هذا الخصوص هو ليس اختراع جديد كما يدعي البعض بل هو بالأساس فكر الكتاب المقدس الحقيقي وكما سناتي بالشواهد الكتابية الواضحة فالذين يرفضون هذا هم بالحقيقة يرفضون فكر الكتاب المقدس وإليك الآيات الكتابية التالية التي تبين بوضوح أن الرب يسوع في تجسده قبل على نفسه ما أصاب البشرية من ضعف وأنحطاط في القوة والإمكانيات وهو في هذه الطبيعة البشرية كإنسان كامل أمامه كل الخيارات مفتوحة وجرب باقسى التجارب ولكنه انتصر وكان انتصاره عظيما. ناخذ الايه الاولى في عبرانيين خمسة 2 تقول الايه قادرا ان يترأف بالجهال والضالين. اذ هو ايضا محاط بالضعف. يقول ويليام مكدونال في معهد عمواس للكتاب المقدس وهو ليس أدفنتستي كما نعلم وذلك في تفسيره لهذه الآية يقول إنما يحيط به شخصيا من ضعف يؤهله لتفهم المشاكل التي يواجهها شعبه انتهى الاقتباس فكما كان الكاهن الارضي استطاع ان يترفق بالجهال والضالين اذ هو محاط بالضعف هكذا اخوتي الكاهن السماوي كان ينبغي كما تقول الايه في عبرانيين اصحاح اثنين عدد 17 و18 كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء. لكي يكون رحيما ورئيس كهنه امينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين. نقرا ايضا في انجيل متى والاصحاح الثامن والعدد 17 تقول الايه لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا. نعم بالطبيعه التي ولد فيها الطبيعه البشريه اخذ اسقامنا وحمل امراضنا. نقرا ايضا في إشعياء اصحاح 53 والعدد ثلاثة وأربعة تقول النبوة عن الرب يسوع محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها وذلك في حياته ايضا وليس فقط على الصليب تحمل اوجاعنا وحمل احزاننا وتكمل الايه وتقول ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا هكذا اخوتي واخواتي تصفه النبوه أنه رجل أوجاع ومختبر الحزن نقرأ أيضا في عبرانيين أصحاح أربعة وعدد 14 و15 تقول الآية: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية كلمات واضحة أن رئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح هو قادر أن يرثي بضعفاتنا لأنه مجرب في كل شيء مثلنا في تفسيره لهذه الآية يقول ويليام ماكدونال في معهد عمواس هذه الفقرة ثم نحتاج أيضا إلى أخذ خبرته بعين الاعتبار فلا أحد يقدر على أن يشعر مع شخص آخر إلا متى ما اجتاز هو نفسه في اختبار مماثل إن ربنا بوصفه إنساناً أي له الطبيعة البشرية قد شاركنا في اختباراتنا ويستطيع بالتالي ان يتفهم ما يعترض سبيلنا من تجارب. كلمات واضحه يقولها وليام ماكدونالد. وفي تعليقه على هذه الايه يقول وليام باركلي وهو طبعا بروتستانتي وليس سبتي يقول هذه الكلمات عن هذه الآية لكي نعرف تماماً معنى خلو المسيح من الخطية يجب أن نعرف بالضرورة أن المسيح عرف أعماق التجربة وشدتها وهجومها المتوالي عليه بصورة لا نعرفها نحن ولا نقدر أبدا أن نعرفها، كيف يكون أن المسيح عرف أعماق التجربة وشدتها وهجومها وصعوبتها إذا لم يكن له الخيارات مفتوحة أمامه؟ ويكمل في هذه الفقرة ويقول لم تكن معركته مع الخطية شيئا يسيرا بأي حال من الأحوال بل على النقيض من ذلك فقد كانت الحرب أعنف وأشد مما يخطر لنا على بال إذا لم تكن الخيارات مفتوحة فكيف يكون الصراع مع الخطية أعنف وأشد مما يخطر على البال. نكمل الفقرة التي تقول: لأن المجرب في هجومه على يسوع قد استخدم ضده أقوى ما لديه من أسلحة وقاوم يسوع كل تهجم للعدو إلى النهاية. ويليام باركلي تفسير رسالة إلى العبرانيين صفحة 64 و65 أعتقد ماكو أوضح من هذا الكلام الذي قاله ويليام باركلي في هذا الخصوص فعندما تتهمونا بهذا اتهموا الآخرين أيضا لماذا تكتفون بأن تتهموا السبتيين لا بل اتهموا الكتاب المقدس لأنه هو الذي يقول أنه مجرب في كل شيء مثلنا هو الذي يقول أنه تعلم مجربا اتهموا الكتاب المقدس لا تتهموا السبتيين فقط نأخذ آية أخرى في عبرانيين اصحاح خمسة وعدد سبعة إلى تسعة تقول الآية <تصفيق> الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي عبرانيين أصحاح خمسة عدد سبعة إلى تسعة آية واضحة وعظيمة تبين لنا المسيح في وسط التجربة. وفي تعليقه على هذه الآية يقول ويليام ماكدونالد هذه الكلمات: ليس المسيح إبن الله الذي بلا خطية فحسب، بل هو أيضا إنسانا حقيقي، أي له طبيعة الإنسان مثلي ومثلك. لقد برهن الكاتب هذا إذ أشار إلى مجموعة متنوعة من الاختبارات البشرية التي اشتاز فيها في أيام تجسده لاحظ الكلمات المستخدمة لوصفه حياته ولاسيما اختباره في بستان جثيماني طلبات وتضرعات بصراخ شديد ودموع تخبر هذه كلها أنه لم يكن إنسانا مستقلا أي ليس طبيعته تختلف عن طبيعتنا بل كان يعيش في طاعة لله ويشارك البشر في كل أحاسيسهم التي لا علاقة لها بالخطية هذا ما يقوله وليام ماكدونال في معهد عمواس للكتاب المقدس كلمات واضحة وقوية جدا تبين ما نقوله وتبين ما يقوله الكتاب المقدس أساسا وفي تعليقه على هذه الايه يقول وليام باركلي ايضا هذه الكلمات انه يذكر يسوع في جثماني عندما يتكلم عن يسوع في صلواته وتضرعاته ودموعه وصراخه والكلمه التي يستعملها عن الصراخ أي الكلمة التي يستعملها الرسول عن الصراخ لوصف حالة يسوع يقول عنها ويليام باركي أنها ذات دلائل قوية فهي الصراخ الذي لا يختاره الإنسان ولكنه الصراخ الذي يخرج بطريقة لا إرادية من شدة الآلام تفسير رسالة إلى العبرانيين لويليام بالكري صفحة 75 كلمات قوية جدا إخوتي وأخواتي كلمات واضحة تبين أن المسيح كان يتألم في وسط التجربة ويعبر عن هذا الألم بالصراخ فالذي يحتج على الأخت هوايت ليحتج على ويليام بارفي ليحتج على الكتاب المقدس نفسه ليحتج على كل هؤلاء ناخذ ايه اخرى توضح هذا الامر ايضا في عبرانيين اصحاح اثنين وعدد 14 الى 17 تقول الايه فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما وكلمة الأولاد يقصد بها نحن يقصد بها أنا وأنت الذين لنا هذه الطبيعة البشرية المتأثرة بقانون الوراثة العظيم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا لم يمسك الملائكة بل يمسك نسل ابراهيم من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء. وهنا كلمه كل شيء تشمل كل ما كان يعاني منه الانسان من ضعف بشري وخيارات التي امامه ما عدا الخطيه. حيث انه بالرغم من كل هذا احتفظ بطهارته ونكمل الآية تقول لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه فيما هو قد تألم أي تألم نتيجة الصراع في وسط التجربة يقدر أن يعين المجربين عبرانيين أصحاح 2 وعدد 14 إلى 18 إخوتي وأخواتي الأعزاء دعونا نتوقف قليلا عند هذه الآية أو عند هذه الفقرة قبل كل شيء تقول الآية أنه اشترك هو أيضا كذلك فيهما أي اشترك معنا باللحم والدم لماذا؟ يقول لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس اشترك معنا باللحم والدم أي بطبيعتنا الحالية ويؤكد في عدد 16 لأنه حقا ليس يمسك أي لم يأخذ طبيعة الملائكة لأنه حقا ليس يمسك الملائكة أي لم يأخذ طبيعة الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم أي يمسك أي يأخذ طبيعة نسل إبراهيم وهذا يعني أن المسيح كان له طبيعة الإنسان التي كانت لإبراهيم والذين بعده والذي بدوره يعني أنه كان يملك طبيعة الإنسان بعد السقوط مع عدا الخطية يعني هذا لا يعني أنه كان يأخذ طبيعة خاطئة بل كما أكدنا أن طبيعته التي بعد السقوط التي فيها الضعفات البريئة وهذا لا يعني إطلاقا أن طبيعته خاطئة بل يعني أن طبيعته الإنسانية كانت تحمل الضعفات البريئة التي نتجت عن ناموس الوراثة العظيم كما شرحنا هذا في البداية وتأكيدا على هذا القول يقول الرسول في عدد 17 من هذه الفقرة من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء أي أنه كان يشبه إبراهيم في كل شيء كان يشبه الذين عاش معهم في كل شيء فكلمة كل شيء تشمل كل ما كان يعاني منه الإنسان من ضعف بشري في الخيارات التي أمامه ما عدا الخطية حيث أنه بالرغم من كل هذا احتفظ بطهارته نعود أيضاً إلى تفسير ويليام في معهد عمواس للكتاب المقدس لهذه الفقرة إذ يقول لذا كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء كان ناسوته حقيقياً وكاملاً لقد اختبر رغبات الناس وأفكارهم ومشاعرهم وعواطفهم وأحاسيسهم باستثناء أمر واحد مهم وهو أنه كان بلا خطية نعم يقول باستثناء أمر واحد أي أن كل الأمور الأخرى كانت متاحة أمامه الأمر الواحد فقط هو أنه كان بلا خطية وعن المسيح وهو في هذه الطبيعة يقول في عدد 14 يقول لأنه فيما هو قد تألم مجرباً أي تألم نتيجة الصراع في وسط التجربة يقدر أن يعين المجربين في تعليقه على هذه الآية يقول ويليام ماكدونالد فبما أنه قد تألم مجربا أي تألم وهو في وسط التجربة يقدر أن يعين الذين يشتازون في التجارب اذ باستطاعته أن يساعد الآخرين لأنه هو نفسه اختبر التجارب فلو كانت تجربة طبعاً انتهى الاقتباس فلو كانت تجربة الرب يسوع تختلف عن تجربتنا بأن أمامه ليست كل الاختيارات كانت مفتوحة أمامه، كان أمامه اختيار واحد فقط هو الانتصار، لكان كلام ويليام ماكدونالد هنا كلام غير صحيح، لأنه يقول: إذ باستطاعته أن يساعد الآخرين لأنه هو نفسه اختبر التجارب. كيف يستطيع ان يساعدنا اذا كانت تجربته تختلف عن تجربتنا؟ لكن الايات واضحه والاقتباسات واضحه سواء سواء كان من كتب انجيليه او من كتب سبتيه او الكتاب الايات الكتابيه الواضحه تقول نفس الشيء. اذا اخوتي واخواتي الاعزاء المسيح تالم عندما كان يجرب لماذا يا ترى تالم المسيح اثناء تجربته فيما لو انه كان يملك طبيعه بشريه فيها مناعه ذاتيه ضد الخطيه اليس من السهل جدا عليه ان يقول للخطيه لا فيما لو انه كان يمتلك مناعة ذاتية ضد الخطية. بالتأكيد نعم، إذا لماذا تألم المسيح عندما جاءت التجربة ووقفت في طريقه؟ تألم لأن كل الخيارات كانت أمامه ولأن تجربة الإبليس له كانت تجربه حقيقيه وليس مجرد تمثيل وهنا ياتينا الجواب وهو ان عليه ان يمتلك الطبيعه البشريه التي تاثرت بنتائج الخطيه واصبحت ضعيفه في مقاومه التجربه وهذا يجسد عظمة الغلبة التي حققها الرب يسوع على التجربة لأن مخلصنا العظيم وهو بهذه الطبيعة التي فيها هذا الضعف البشري طبعا الضعف البشري الذي بلا خطية كما أنا وأنت نمتلكها اليوم والذي كان مجربا مثلنا تماما وبالرغم من هذا غلب وانتصر وفتح لنا الباب لكي نغلب نحن أيضا وننتصر على كل تجربة ممكن أن تأتي إلينا بقوة الرب يسوع المعطاة لنا وبقوة الروح القدس الحالة فينا يقول وليام باركلي عن هذه الآية وعن هذه الحالة هذه الكلمات لو كان المسيح قد جاء إلى العالم في صورة لا يمكنه فيها أن يتألم لكان مختلفا كل الاختلاف عن الناس ولو كان قد اتى الى العالم مختلفا عن الناس لما امكنه ان يكون مخلصا للناس. ويليام باركلي تفسير الرساله الى العبرانيين صفحه 41. في الاصحاح الرابع من الرساله الى العبرانيين والعدد الرابع عشر يقول الرسول: لان ليس لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه فالمسيح في هذه الايه يقول عنه انه مجرب في كل شيء فالمسيح في كل المجالات كان قد جرب في كل شيء مثلنا ومع ذات الضغوطات التي لا تحتمل للرغبات والشهوات لارتكاب الخطيه، مع ذلك لم يخطئ ولو للحظه ولا بمجرد الفكر كما تقول السيده النهواي، ان الام المسيح ومعاناته التي اختبرها عند التجربه كانت من خلال محاربته ضدها مستخدما كل قدراته في تمسكه بإرادته، إخوتي وأخواتي الأعزاء، إنها آيات واضحة تكلم عن طبيعة المسيح البشرية، وأنه وهو في هذه الطبيعة البشرية الخالية من الخطية. جُرِّب مرات عديدة من إبليس وكانت تجاربه حقيقية وقد سببت له آلاماً كثيرة لكنه انتصر عليها ولأنه كانت التجربة حقيقية فلقد كان انتصاره حقيقي أيضاً وبهذا المفهوم نقول أن الطبيعة البشرية للرب يسوع الخالية من الخطية كانت أمامها كل الخيارات مفتوحة إخوتي الأعزاء إن هذه الفقرات وغيرها لا تنقص إطلاقا من نقاوة المسيح من الخطية بل على العكس هي تبين أن المسيح وهو في الطبيعة الضعيفة استطاع أن يغلب ولم تمسه الخطية وحتى نفهم هذا علينا أن نفهم ما تعنيه هذه الفقرة أو غيرها التي يعترض عليها البعض إخوتي وأخواتي الأعزاء في ختام هذه الحلقة وفي ختام هذا الكلام نقول دعونا نرجع إلى الكتاب المقدس وأيضا عندما تتهمون جماعة معينة ارجعوا إلى ما يقولونه هم وليس إلى ما يقوله الآخرون عنهم أعزائي الحلقة القادمة سنتناول موضوع آخر من المواضيع المختلف عليها والتي يتهمنا بها الآخرون وسنتأكد بأن كل ما نقوله هو مدعوم من كلمة الله قبل كل شيء ومدعوم من المنطق أيضاً ومن الفكر البشري الرب يكون معكم ونلتقيكم في حلقه اخرى من الاجوبه الكتابيه للتساؤلات حول العقائد الايمانيه لكنيسه الادفنت السبتيين